Ce l-a ucis, de fapt? Afecțiunea de care suferea Andrei Gheorghe, medicii i-au recomandat chiar operaia. Familia lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, găsit mort în vila sa din Pipera seari, să fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sâmbătă diminea, la ora 1200, la Crematoriul Manditan Burzeti din Bucureti. Se pare ce jurnalistul suferea de nite afecțiuni despre care nu mi-au murit. Acesta era luat în evident ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau în calcul inclusiv o intervenie chirurgicală. El nu a dezvăluit niciodată ce suferea de inim. Pe trupul neînsufle IT-al lui Andrei Gheorghe nu au fost găsite urme de violen, au informat surse din cadrul anchetei, conform CanCan. -Can. Surse apropiate de fostul realizator Radio TV au dezvăluit ce medicii îi recomandaser lui Andrei Gheorghe un regim strict de via. Prietenii jurnalistului susțin ce, din pricina problemelor cu inima pe care le avea, realizatorul Radio TV luase decizia radical să renune la și alcool. În special, renunarea la igri a fost cea mai grea.